Hej, jaz sem Ana, dobrodošli v moji Guda Fuda kuhini. Vročina zunaj narašča, zato večina časa iščemo primirno osvežitev. O, pa še. A ne bi bilo fino, da bi obstajalo pecivo, ki bi bilo tako osvežilo, kot stale mojito. Za razliko od pravega koktajla so moje mojito kocke brez alkohola. Od tegale koktajla si bomo sposodili samo limeto in meto, da dobimo res svež okus. Za podlago kock v sekljalniku 100 g osenih kosmičev. 100 g mešanice oreščkov, 40 g kokosovega olja, in 80 gramov dateljnov. Še en nasvet glede dateljnov. Če so zelo trdi, jih lahko za nekaj časa namočite v toplo vodo, če so pa mehki, kot primer tile, pa kar v sekljalnik z njimi. Tada! Masa za podlago je pripravljena. Uporabimo pršilo za namastitev pekačev, vse skupaj premažemo in maso stresemo v pekač. Tale je malo manjši, ravno prav velik za eno rundo obiskov. Pomembno je, da vse skupaj dobro pretlačimo, da nam kocke potem ne bodo razpadle. To je to! Podlaga gre zdaj v hladilnik, medtem pa se lotimo priprave kreme. Postopek je enako preprost kot pri podlagi, Kremo enostavno zmeljamo v sekljaniku. Potrebujemo sok 3 limet. 40 g kokosove moke, 35 g kokosovega olja, 3 žlice javorjevega siropa, pol stroka vanilje in 300 g indijskih oreščkov. Kadar imam čas, indijske oreščke čez noč močim v vodo, ampak gre tudi brez tega. Ej, a ve kdo kako zehajo indijski oreščki? Ne, to niso indijanski oreščki, to so indijski oreščki, ki prav pravzaprav izvirajo iz Srednje Amerike in Brazilije, tako da je oboje narobe. Napiši spodaj komentar, kateri so tvoji najljubši ureščki. Med vsemi, ki boste komentirali in dodali hashtag Sladki Petek, bom naslednji teden na Lidlovem Instagram profilu izrebala tri, ki boste dobili vrednostno kartico za 30 euro. Krema je zdaj ready, tako da jo lahko nadevamo na ohlajeno podlago in prsti konkretno pritisnemo ob dno. Za še bolj seksi poletni videz po vrhu posujemo še kokosovo moko, In na lupinico limete. Zdaj pa tudi to dvoje pritisnemo ob kremu. Da, so pripravljene, da gredo v zmrzovalnik, in zdaj imam eno uro časa samo zase. Masa bi zdaj morala biti sterjena, ampak še vse dovolj mehka, da jo lahko narežemo na košče. Mohito kocke lahko postrežete obrez katerikoli priložnosti. Primer so za popoldanske obiske ali poročno pogostitev. Lahko pa so tudi malice za priredno ekipo. Morbi od drugih godov poda YouTube video. Zelo vam vesela, če se naročiš na ta kanal, lajkaš video in v najboljšem primeru poskusiš mojito kodske. In vidimo naslednji mesec. Ciao!